السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح أوضحلك كيف بتغير السيرفر في تطبيق المشي طبعاً بتغير السيرفر لسبب إنه عشان تسحب بشكل أسهل فزي ما انتم شايفين هان. عندي العشرة دولار بخمسين نقطة مائة دولار بتسعمية بتسعمية ستة وتسعين نقطة والباقي كذلك فاليوم راح أوضح كيف تقللوا من هذول النقاط حتى تسحب بشكل أسهل أول شيء من تطبيق المشي نحث هنا تروح على في بي ان بتستعملوا اي بي بي ان مش ضروري نفسها بتروحوا على كندا زي ما انتم شايفين تحطوا اتصال سريع تطلعوا منه بتروح تطبيق المشي بتروح على طبعا لازم يكون اياك صحيح فاتح برنامج مؤتثين لازم تكون الخاصيه فاتحه عشان تقدر تخير السيرفر فاهم عروض خاصه بعدين بيجيكوا مجموعة الورقات هذول تختاروا أي عربي بدكو مثلا أنا راح اختار ألف دولار تفوتوا عليه شايفين السهم اللي تحتها بتسحبوه لآخر شي راح يجي عندكم بالشكل طبعا <hesitation> أنا من فلسطين بس حاط في جوردن عشان أعمل هالفيديو تروحوا لا لقد إنتقلتوا لدولة أخرى تحت تحطوا على كندا شايفين كندا هاي بتحطوا عليها بناء على الموقع ماشي بتحطوا على كندا التغيير لكندا لقد إنتقلتوا لسوق كندا ماشي هسا بيطلع طبعا مش راح يتغير شيء هنا فبتعملوا حذف لكل هذول تحتاج حذف بعد ما بتعمل حذف بتفوتوا على التطبيق روح على العروضات كم مرة؟ شوفوا انه العروضات تغيروا شيء وصاروا بشكل أرخص. شوف كيف قبل كان العشرة دولار مش عارف خمسة وخمسين نقطة هسه ثلاثين دولار بستين نقطة المائة دولار بواحد وعشرين نقطة مئتين دولار بواحد وسبعين نقطة يعني بتدري من تعب يوم كامل إنك تحصل على واحدة من هذولا.